What do さあ<音楽> في الليل البهيم حائرات حي يا حسين باهلات وشربنا على ماء الفراق ♪ لاموت من معصمت نور عيني نور عيني ♪ مسيان خويا طوّلت النوم ♪ Oh, yeah. yeah. Batman والى ارواح المؤمنين والمؤمنات وعلى من مات على الايمان رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبق الصلاه على محمد وال محمد